Ušilec leží nedaleko Třeboňa. V Třeboňském archivu jsou nejbohatší prameny k dějinám venkova v Čechách. To znamená, že nějaké, nějakou ves z Třeboňska jsem si chtěl vybrat, abych si vyzkoušel ten koncept mikrohistorie v praxi. Takže tím hlavním důvodem bylo napsat mikrohistorickou práci. Určitě, to byla moje ambice. Nebylo to tak, že si náhodou objevila zajímavé prameny, které ti dovedly k tomu myšlence, napsat mikrohistorie? Ne, ne, těch zajímavých pramenů je tam několik set běžných metrů, takže stačí Přiště. se do nich ponořit. Myslíš, že byl bušilec tradiční raninovou věkou vesnicí? Dá se to vůbec říct? Ano, já si myslím, že byl tradiční vesnicí, ale pozor, nebyl to reprezentativní výběr. Byla to jedna z mnoha vesnic kterou jsem si vybral, abych jim dokázal po úběhu několika let zpracovat. A jak dlouho knížka knižka vznikala? Já si myslím, že asi třeba půl roku. A kdyby si měl vybrat nějakou kapitolu, která by byla zajímavá pro obyčejného čtenáře, která by to byla? Já si myslím, že jsou to ty kapitoly o migraci a o tom, jak chodili mladí lidé do služby, Bošilci, z Bošilce ven a z k vesnic do Bošilce, protože to je poměrně unikátní záležitost, kterou skutečně zasledovat sledovat pouze na Třebojsku. Hmm. A pro historika, odborníka by byla která nejzajímavější? No, já si myslím to též, ale nebo ten úvod, ta úvodní partie, která se týká vlastně studia evropských zapomenutých vesnic mikrohistoricky, hmm. což je jako samozřejmě tam byla jistá inspirace, ale jenom inspirace. Hmm. No, a na závěr, když by si měla říct pár vět, jak knížku stručně představit čtenáři, který ji vůbec nezná. Ano. To nejsou dějiny vsi bošilec. To jsou dějiny bošileckých lidí, mužů, žen, dětí, starců a tak dále. A to je proto naprosto zásadní, protože mě zajímaly dějiny lidí v určitém časovém období.